Donald Trump s-a rezgândit, mesajul care vizează Corea de Nord și Corea de Sud. Presubliere din teleamerican, Donald Trump a afirmat miercuri că întâlnirea sa extrem de a subliniere teptat cu liderul nord-corean Kim Jong-un va avea loc în zona de militarizat de Mezet, de la frontiera dintre cele două Corei, informează Reuters, Ion Hap subliniere AFP. Din asigur ce data sublinierei locul acestei întâlniri vor fi anunțate în următoarele trei zile, Trump a afirmat, în cadrul unei subliniere din cea administrației, CDMZ nu a fost recinut ca loc de des subliniere urarea întrevederii. Un alt loc posibil care a fost evocat mai demult de Donald Trump este Singapore, scrie Ager Press. În urmă cu două zile, presuginiere din Teleamerican a declarat ce este tentat de DMZ pentru întrevederea lui cu liderul nord-corean. Exist ceva ce-mi place foarte tare în această idee, a DMZ ca loc al în întrevederii, a spus Trump. Sunt la faca locului sublinierei dacă lucrurile se desf subliniere oar cu bine, este posibil să existe o mare celebrare chiar acolo, nu într-o carterg, a declarat el. Potrivit cotidianului sudcorean Hosumilpo, care citează surse diplomatice, întâlnirea dintre Donald Trump, și Kim Jong-un, ar urma să aibloc la mijlocul lunii iunie, în Singapore.